الجزاير تندرد من تحت اسمي خصله من جاتني وانا امكي عنكس عقلي واشمر طرفك امي واتحرها بمدا عندي تهين هدوني واجب ربعي ودون ابن عمي شاعر رحب في قلب قبل فى يبدو عمي واسدة يحطى جوت و اكبر الاجساب بال ليوسف يوسف الليلة الطويلة يستجنب المرض أب عيم زب أنت المي جنب الفعل عسر المي جنب هذه حقيقة والحقيقة <تصفيق> ما تكنا ولعناهم اللي يشوش لبني عمه والله يوسف ويوسف ماهو بحاجة بسيطه القصايد في مديحه مش تشيطه ابا واهلا هلا باللي تعن شاعر الراح بقلب وقلب يا ابن عمي والبداية بعدت ودمرنا يساب نبال افعال ليوسف يوسف الليله الطويلة يستجنب هالمراجع &gt;&gt; يا صاطي مامنا دابنا خنا ولد صاطي مشمرتنا البدكم والله الربعي مزب انت المجنة بيرن بطيب الفعل عسر مجمة هذي حقيقة والحقيقة ما تكنة ولعن ابو من لايشوش لابن عمه والله يوسف ويوسف ما هو بحاجة بسيطة القصايد في مديحة فشت شيطان